Imos á web de Tinkercad. Elogueamos como nos digan os nosos profesores. Una vez alí, vamos a ir a Diseño e crearemos un novo diseño en 3D. Comezamos dányolle un novo nome. Podemos cambiar se queremos a vista ortogonal Orbitamos co botón dereito do rato premido e Arrastrando o rato E nos aseguramos de que na rexilla Temos posto a con un milímetro Ainda que non é imprescindible no noso caso Ben, sacamos un cubo a nos excear Damoslle dimensións ao noso cubo, que vai a ser, no meu caso, de 30 por 30 e por 30. Este vai a ser a base do noso cavalo Sacamos un novo cubo a escena de dimensións a metade do cubo base. 15 por 15 e por 15. E como vamos a recortar, poñémolo oco. Agora o que vamos a escoller con Shift pulsado, escollemos os dous obxectos e imos a pestana de alinear. Imos a alinear no eixo X a esquerda, no eixo Y a fronte e no eixo Z xa está alineado abaixo. Con todo isto e os dous obxectos seleccionamos, dámosle a agrupar. Como obxecto era oco, recorta da forma original do cabal. Nos falta un recorte máis. Sacamos de novo outro cubo. Dimensións 15, 15 e 15... Oco Seleccionamos os dous objetos xuntos Desta volta vou non facer simplemente pinchando e arrastrando Damoslle a alinear Imos a alinear agora no eixo Z arriba No eixo y X a dereita E no eixo y atrás Agrupamos Como podemos observar, xa temos a forma do noso cabalo rematada. Agora, xo teremos que exportálo para impresión 3D. Se o queremos exportar, teremos que darlle a exportar e guardar como STL. Vémonos noutra.